Маріана Самбатян за час війни ще жодного разу не була в укритті. Під час сирен ховається вдома. Каже, аби заспокоїтись, малює. Для людей з інвалідністю спуститись, ну це, це неможливо. Я та всі, кого я знаю, мої знайомі з інвалідністю, ховаються вдома. Це в коридорах, хто ванок, ну хто як знає яку інформацію, де ховатися там ховається. Ми ховаємось ну, я. Хіба у в кімна... кімнаті своїй, чи там у коридорі, якщо, не дай Боже, буде ще більш гаряче, це так дуже складно. Варіантів десь сховатись в іншому місці, немає. Евакуювати з міста також майже неможливо, каже Маріана Сампатян. Коли ми з акторами їхали на гастролі, і не просто, це був мирний етап. Мирне життя, але коли е, поїзд не пристосований, я вам скажу це дуже боляче, бо не скл... дуже складно сидіти. Нема пристосованих пристосованого місця, щоб можна було або на візку, або ну якось. Це настільки мій тодішній шлях від Львова до Запоріжя, це був жах, тому що це. Але це був мир. І це був окремий а, вагончик, ва, окремий купе. Зараз я навіть не уявляю оцю умовах, як евакуватись. Це мають бути, по-перше, спецвагон, який дозволить людині на візку заїхати, якісь спецвагони є, але їх необхідно засталегідь замовляти. Але на власному транспорті для людини з інвалідністю їхати досить складно, адже дорога займає значно більше часу, ніж зазвичай, каже Марія Корхова. В моєму стані, навіть коли довго сидиш в одному положенні, я маю на увазі в машині, то це вже наслідки проблем, зі здоров'ям, особливо зі спиною. Треба ходити до туалету, а зараз під обстрілами я навіть не уявляю, як зупинятись, як бути. В кожного свій стан здоров'я, в когось краще, в когось гірше. Але в мене, скажімо так, майже немає фізичних сил. Жінки кажуть, навіть якщо буде можливість евакуюватись, все одно залишиться в місті. Є неймовірне, неймовірне велике бажання – залишитись тут, в рідному місті. Одна лише думка поїхати з міста доводить мене до такого нервового зриву. І я не можу сказати на 100%, що я взагалі ніколи. Ну, ми не знаємо. Зараз ми живемо такий час, що кожен день. Це... Ну, ми живемо сьогоднішнім днем. На жаль. Але я всім, всім своїм Цілим всім своїм розумом бажаю залишитись, залишитись тут. Була можливість поїхати. Можливо, навіть і зараз є. Просто я не хочу залишати свій дім. Тут в мене сім'я, тут усі рідні. Чому я повинна лишати свою домівку? З перших днів війни намагаються допомагати. Та займаються волонтерською діяльністю разом із акторами трупу, в які грають, каже Маріана Симбатян. Ми з акторами допомагали. Ветеранам а, скупували для них харчі, бо за кілька днів до а, початку війни ми виступали збирали гроші. Ці гроші ми а, направили на покупку харчів для ветеранів і допомагали, розвозили. А Також а, збирали інформацію, кому що необхідно, і з людей з інвалідністю, кому харчі, кому ліки, ось, щоб... Наша влада могла допомагати, а це дуже багато часу складати ці листи. Нині Маріанна Сампатян прагне допомагати людям, які евакуювалися з гарячих точок, а саме координувати їх розміщення та надавати моральну підтримку. Новини на Суспільному. Запоріжжя.